Kujutame ette, et ma astusin ruumi ja keegi on kirjutanud taftile sellise asja ja jätnud selle siia. Mida see tähendab? Te olete kindlasti, et no, mis, milles küsimus? See on ju üks kolmandik. Aga mida see tähendab? Võibolla te ütlete, et no, mingi asi on jagatud kolmeks võrdseks osaks ja sealt on võetud üks osa. No, täiesti õige. Näiteks ühes varasemas videos oli meil pizza jaotatud kolmeks osaks ja ma tahtsin saad võtta ühte sellist tükki. Võib nii olla küll, et murd tähendab, mitu osa tervikust on võetud. Aga see ei ole ainus variant, Mida murd veel võib tähendada? Noh, murd võib tähendada näiteks jagatist. Üks jagatud kolmega. Näiteks võib olla lihtsalt tähistatud seda, et 1 on jagatud arvuga kolm. Aga murd võib tähendada ka näiteks suhet. 1, kolmele. Et näiteks mul on iga karafini kohta, kolm klaasi, või et netis on iga naljaka videokohta kolm mõtetud videot. Või et iga ajalotundi kohta on nädalas kolm matemaatikatundi. Kuidas me seda suhet matemaatikas kasutame? Kui mul on selline suhe, üks kolmele, aga näiteks mul on kümme karapini, Mitu klaasi mul siis on? Kolmkümendeks ole. Või kui näiteks netis on kokku, no näiteks triljon videot, ega ma täpselt ei tea, aga oletame, et on triljon videot, siis mitu naljakad videot selle. Triljon jagatud kolmega, eks ole. See on umbes 333 miljardit. Ja kui me nüüd võtame algebralised murrud, siis kõik eelnevalt öeldu kehtib ka nende kohta, et murd võib tähendada erinevaid asju. Kui meil on näiteks AB-endiku, siis see võib tähendada osatervikust, ehk et mingi asi on jagatud BX-võrdseks ja sealt on võetud A jagu osasid. Aga see võib tähendada ka jagatist, ehk lihtsalt, et A jagatakse suurusega B. Ja see võib tähendada ka hoopis suhet AB-le, et iga kohta, mida meil on A jagu, on meil mingit teist asja B jagu. See kõik näitab meile, et tegelikult murde ja sealjuures ka algebralisi murde tuleb ette tegelikult väga paljudes olukordades elus. Algebralised murrud võivad olla muidugi palju keerulisemad, näiteks A plus B jagatud c -ga või või veel midagi keerulisemalt. Aga sellegi poolest tema tähendus võib olla väga erinev. Ja see ongi kõik! Oligi see kord natuke filosoofilisem video, aga selle mõte oli selles, et te mõtleksite murdude teemast pisut laiemalt kui ainult need liitmised, lahutamised, taandamised, laiendamised, mida me muidu selle teema juures õppime. Ja et te näeksite ka seda, kuidas matemaatika keeleabil täistada nähtusi, mis päriselt elusette tuleb. Loodetavasti see õnnestus igatahes! Aitäh vaatamast ja kohtumisini!